السلام علیکم میرا نام عبد الرحیم ہے اور میں ٹائمز آف کلاچی کے فارم سے اور جگہ پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں جو مدینہ منورہ میں رکھی ہیں اور میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور یہاں پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں جو پلاسٹک پاکستان میں جس طریقے سے یوز ہوتا ہے اس کے بعد جو ویسٹ اس کو جو ہے جس طریقے سے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کا ریسائکل بھی نہیں ہو پاتا اور وہ وہاں پہ کبھی سمندروں میں کبھی نالوں میں کبھی کسی جگہ پہ تو اس جگہ سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان کو کراچی کو خاص पर پر تو پلاسٹک کو करके کر کے بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جیسے کہ اور لکڑی کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں لکڑی کے جس میں چپل رکھی گئی ہیں اور اس کے پیچھے میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پلاسٹک کے بیریئرس بنے ہوئے ہیں اور یہ بیریئر بن جو کہ مدینہ منوروں میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس کو ریسائیکل کر کے جو ہے رکڑی کے جس میں چپل وغیرہ رکھی جاتی ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں بنائے جا سکتے ہیں اور لائبریریوں میں جو ہے بڑی بڑی شلف بنائی جا سکتے ہیں پلاسٹک کی تاکہ جو ہے پلاسٹک کو ریسائکل کیا جائے پلاسٹک کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بن سکتی ہیں جو ویسٹیج جو ہو کے جو ہے کچرے میں تل جاتی ہیں کچرے میں پھینکنے کا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پاکستان میں تو خاص طور پہ کراچی میں تو خاص طور پہ کہ وہ اس کو ریسائکل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کو اور کئی ڈمپنگ پوائنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے مطلب ضائع تو نہیں ہو پاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا ویسٹیج کا استعمال کہیں نہیں تھا تو یہ میں آپ کو بتاتے چلوں ایسے یہاں مدینہ منورہ میں اور مکے میں بیریئر ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں موجود ہیں اس طرح سے جو ہے Uh, اس کی بہت سی چیزیں ایسی تیار کی جا سکتی ہیں جس کو بہت طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیے یہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن یہ بہت کام کا ہے تو uh, پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے نالے جو بند ہو رہے ہیں وہ پلاسٹک کی وجہ سے بند <سؤال> ہو رہے ہیں ان کو ریسائکل نہیں کیا جا رہا ان کو ریسائکل کرنے کا نظام نہیں بنایا جا رہا جبکہ نظام دنیا میں بہت ساری چیزوں کا موجود ہے لیکن اس کو جو ہے اس طریقے سے کام نہیں لیا جا رہا اگر چائنا مانتا ہے کہ ہمیں پلاسٹکوں میں سے پھٹلا کے بجلے بنائیں گے اس کے استعمال کر کے ہم اس کی چیزوں کو تیار کریں گے تو آپ وہ بھی نہیں کر رہے تو یہ غلط ہے بالکل بہت برا ہے بہت غلط ہے, ہے کیونکہ اس سے جو ہے انسانی جان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اس سے جانوروں پرندوں سب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ٹائپ کے بیریئرز دیکھیں م یہاں م تو تقریباً جو سو کے قریب بیریئرز رکھے ہیں تو اس طرح کے جو ہے سو پوائنٹس اور ہیں یہاں پر تو مطلب ہزاروں لاکھوں بیریئرز یہاں پہ موجود ہیں اور اس طرح کی بیریٹس یہاں پہ لگا دیے جی جائے تو یہ زندگی آسان ہو جائے گی لوگوں کی اور بہت آسان ہو جائے گا کہ بیریٹ سے پلاسٹک سے ویسٹریٹ سے بنی ہوئی پلاسٹک سے بہت ساری چیزیں تعمیر ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں کچھ گھر بنائے جا سکتے ہیں اس میں ہیٹیں بنائے جا سکتے ہیں اس کی پتہ نہیں کیا کیا تعمیر کیا جا سکتا ہے اگر آپ سوچیں تو لیکن جو ہے ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں اس طرح کی اس طرح کی چیزیں جو ہے بالکل بلکہ ان کو کچرے میں پھینکا جا رہا ہے ان کو نالوں میں پھینکا جا رہا ہے ان کو سمندر میں پھینکا جا رہا ہے ان کو ڈمپنگ پوائنٹ میں پھینکا جا رہا ہے ان کو ان کی کسی ان سب چیزوں سے کسی چیز کو بنایا نہیں جا رہا کوئی سائیکل نہیں کی جا رہی ہے ورنہ بنانے کو تو بہت سی چیزیں بن جائیں لوگوں کے سستے سستے مکانات بن جائیں اسے مکانات کے ساتھ ساتھ گھر بن ان کے اینٹیں سستی سستی بن لیکن جو ہے یہ سارے کام نہیں کیے جا رہے جو کہ بہت غلط ہے بہت نقصان دہ ہے نقصان دہ ہے ہمارے اللہ حافظ